Velkommen til dette introduksjonskurset i presentasjonsprogrammet Microsoft PowerPoint. Gjennom å gjøre oppgavene i dette kurset som er knyttet til 12 lysbilder vil du få en grunnleggende innføring i de viktigste funksjonene i Microsoft PowerPoint. O gjør du dette skikkelig, så vil du enda opp med bli en over gjennomsnittlig god presentatør i Microsoft PowerPoint. Så la oss komme i gang. Du ska prøve å gjøre ut fra de videon jeg har laget her, som ska vise deg hvordan du går fram.